ابا حلي يا عسى فاله الخير حناصر مجد وله بيوتي هديه عوافي ولك شي شمه وقيمه وتقدير أضبط مهندس لك سلام وتحيه يا هدي بس <تصفيق> وهبه من الله والعزوم القوية اتنسى قلك صفر الدلالة المباهير حي بعد الشاحم والعود لك شادلية انت الفخر للدين والدار والغير اخدم سدي خضروك ويامك عسانة هنية أو قلب من رجال المناعي أحزامها البراق فيك إلا هيا كل بيوتي الجوهرية أوافي <تصفيق> ولك شيمة كي وسجديه <تصفيق> <تصفيق> مبروك و ايامك عسل هنية جوال